A když sněží, tak většinou jdeme třeba si zabruslit, protože to je hezký, hezká atmosféra, když sněží a do toho brusíme na ledě někde. Takže sníh mi nevadí tolik jako dešť. To je zvláštní. Když sněží, tak se snažím rychle dojít tam, kam jdu, aby na mě nenasněžilo. Co No, když sníží, tak jsem zase doma většinou. <laughs> Protože když sněží a běžkujete, běžkujete rychle, což třeba já občas ne, tak to bolí do očí a musíte mi brajle. A občas už je to takový, že, že radši jsem doma a koukám, jak sněží a koukám třeba na film. Když sněží, tak to už jsem neviděla dávno. Kdyby začalo sněžit, pokud by to bylo tady v Astinu, tak to bych určitě šla ven, Aha. protože to už se, to už se a potom dlouho nestane.